Ultima oră, Vlad Cosma este audiat la parchetul general. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, este audiat, la ora transmiterii acestei tiri, la parchetul general. Revenim cu detalii.